حضرت منہ ساری ہی سلاد و سلاح آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں رب اعلیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے تو دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے بھوکا پیاسا جس کے کپڑے بھی جسم پر پورے نہیں جسم کے کپڑے بھی پورے نہیں وہ وہاں پر بلک رہے رو رہے مانگ رہے رب اعلیٰ سے تو حضرت موسیٰ علیہ صلاط و کو جاتے دیکھا تو کسی نے بتایا تھا کہ یہ رب کے کلیم ہیں یہ رب تعالیٰ سے ڈریکٹ ہم کلام ہوتے ہیں ان کو اپنی عرضی پیش کرنا ہو سکتا ہے تیرا کوئی کام بن جائے تو وہ بندہ انتظار میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ صلاحت و یہاں سے گزریں اور میں ان کو عرض کروں کہ میرا پیغام رب تعلیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیں تو حضرت موسیط و سلام آپ جب وہاں سے گزرنے لگے اس بندے نے آپ کو بلایا مخاطب کیا اور عرض کی کہ میرا یہ پیغام ہے یہ پہنچا دیجیے گا تو حضرت مصالیہ سلاۃ والسلام نے رب تالہ کی بارگاہ میں کوئی دور پر جا کر عرض کی کہ اے باری تالہ ایک بندہ ہے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور کیفیت ایسی ہے کہ جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں تو وہ کچھ مانگ رہا ہے تو کچھ کرم فرمائیے اس کو کچھ عنایت فرما دیجئے بھوک کی وجہ سے اس کی جان جو ہے وہ حلق تک جان پہنچی ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسا یہ جو بندہ وہاں پر تڑپ رہا ہے نا بھوک کی وجہ سے اس کی عمر بہت زیادہ ہے اور اس کے نصیب میں اس کے حصہ میں جو رزق میں نے لکھا وہ بہت کم ہے اب اس کو وہ دینا تو ہے اس نے ساری عمر گزارنی ہے تو لہٰذا جیسے جیسے تقسیم ہوا ویسے اس کو اسی حساب سے وقت پر اس کو اس کا جو حصہ ہوگا وہ دیا جائے گا ابھی نہیں مل سکتا اس کو عمر زیادہ ہے اور رزق کم ہے حضرت موسال اصلاۃ وسلام واپس آئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے تیری عمر بہت زیادہ ہے اور رزق بہت کم لکھا ہوا ہے جس وجہ سے تجھے نہیں مل رہا تو وہ بندہ آگے سے ہاتھ باندھ کے کہتا گیا کہ اے موسا مجھے کوئی نہیں پتہ میری عمر کتنا ہے مجھے کوئی نہیں پتہ کہ میں نے کتنے لمحات کتنی گھڑیاں کتنے دن میں نے زندہ رہنا ہے ابھی میری جان جو ہے نا وہ حلق تک پہنچی ہوئی ہے اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ میری التجا کیجئے کہ مجھے باقی زندگی کا کوئی نہیں پتہ بس یہ کریں کہ جتنا بھی میرا رزق میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آج کہ آج ابھی کے ابھی مجھے عنایت کر دے بات کا نہیں مجھے پتا تو حضرت موسیٰ علیہ سلاط و واپس لوٹے اور آپ نے یہ عرض کی تو آپ کے کہنے پر جتنا بھی رزق اس کے نصیب میں تھا حضرت موسیٰ علیہ صلاحت و کے جانے سے پہلے پہلے وہ سارا کا سارا اس بندے کے پاس پہنچ چکا تھا اب وہ بندہ جو ہے خوش ہوا اور شکریہ ادا کیا تو حضرت موسٰ علیہ و سلام دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اس نے جو کھانا ہے کھانا ہے باقی ضائع ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا پریشان کیونکہ کھانا تو سارا آ گیا فریج تو تھے نہیں تھا کوئی ایسی چیز تو تھا ہی نہیں جہاں پر وہ اپنی اپنی اس کو کھانے پینے والی اشیاء کو فریز کرتا ان کو رکھ لیتا کچھ بھی نہیں تھا تو وہ پریشان تھے کہ آج تو کھا لے گا یہ بیوقوف انسان کل کیا کرے گا تو حضرت موسیٰ علیہ صلاحۃ وسلام اگلے دن جب واپس آئے تو منظر عجیب تھا کیفیات ہی کچھ عجیب تھی حالات ہی کچھ عجیب تھے مختلف تھے کیا دیکھتے ہیں کہ کل جو بندہ ایک ایک نوالے کو ترس رہا تھا ایک ایک لکمے کے لیے صدائیں کر رہا تھا آج حالت کیا ہے کہ آج اسی فقیر کے در در پہ اسی بھوکے اور پیاسے بندے کے دروازے پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں سائیبانوں کی لوگ آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں کئی سو لاکھوں کے حساب سے دیگیں چڑھ رہی ہیں اتر رہی ہیں لوگ کھا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ صلاح وسلم بڑے حیران ہوئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عارض کے گئے باری تعالیٰ کل تو حالت یہ تھی عمر بہت زیادہ تھی اور اس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا تو وہ تھوڑا تھا وہ تو کل آپ نے اس کو عنایت کر دیا جس نے اتنے کھایا کھایا باقی تو سارا ضائع ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج حالت ایسی دیکھی ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں تو رب تعالی نے آگے سے فرمایا کہ اے بھوسا وہ جو بندہ تھا رہا جس کی عمر تھوڑی تھی یہ عمر زیادہ تھی اور نصیب کم تھا یہ بندہ بڑا سیانہ نکلا یہ بندہ بڑا تیز نکلا ہے جب میں نے کل اس کو اس کا سارا جتنا بھی اس کے نصیب میں رزق تھا وہ سارا میں نے اس کو دے دیا تو اس نے رکھا نہیں خود نہیں کھایا بلکہ پکوا کے اپنے ساتھ والے جتنا بھی غریب تھے جو کھانے کے لیے ترس رہے تھے ان سب کو بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا کے دسترخوان وسیع کر کے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھ والے غریبوں کو مسکینوں کو لاچاروں کو بھی کھلایا اور اس نے میرے والی وہ صفت اپنائی جو میں نے اپنا نام میرے ایک صفاتی نام ہے رزاق جو میں اپنے بتوں کو رزق دیتا ہوں اس نے وہ والی صفت اپنائی کہ اس نے میرے بندوں کو کھانا کھلایا تو کالی یہ تھا کہ اس کی عمر زیادہ تھی اور رزق کم تھا لیکن آج حالت یہ ہے کہ آج اس کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے اور اس کے نصیب میں جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ اس کی عمر سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہمیں مل کر رہے گا تو دنیا کے جس کونے میں مرضی جا کے بیٹھ جا لیکن اگر تو اپنے اس نصیب میں لکھے ہوئے رزق اور رب کے راستے میں خرچ کرتا تو اپنے ساتھ والے غریب بہن بھائیوں کو کھلاتا ہے ان کی ہمدردی کرتا ہے تیرا دل مردہ نہیں ہوا تو رب تعلیٰ تیرا رزق تیرا نصیب تیرا مال و دولت بڑھائے گا کم نہیں کرے گا اور یہ آقا کریم علیہ حصلاۃ و نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ مال صدقہ کرنے سے زکوٰۃ دینے سے خیرات دینے سے کم نہیں ہوتا ہمیشہ بڑھتا ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتا حضرت دوسرا یار ہم نے انشورنس لائف پہ بھی یقین کر لیا کہ ہم اس کو کچھ دیں گے تو وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو جو بنے گا وہ دیں گے یقین کیا نا کچھ لوگوں نے کیا اور انہوں نے انشورنس کروائی بھی اور یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے میں چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے انشورنس پہ بھی یقین کیا کہ ہم انشورنس کروائیں گے تو اس کا ہمیں کچھ فائدہ ہوگا اور یار یہ دنیا دار جو ہے مکار ہیں دھوکے باز ہیں کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے جھوٹے گئے اول نمبر کے ان کی باتوں پہ تو انہیں یقین کر لیا تو یار وہ جو رب رحمان نے فرمایا جو خود آقا کریم علیہ حصہ و سلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے دنیا میں 10 دس, دس گنا اور آخرت میں ستر گنا تو یار دنیا دار کے کہنے پر تو یہ یقین آ گیا تو رب رحمان کے کہنے پر تجھے یقین کیوں نہیں آ رہا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین ہمارا ایمان ہمارا توکل یہ بہت کمزور ہو چکا ہے اور جب تک یہ مضبوط نہیں ہوتا جب تک ہمارے دل میں ہمارے ساتھ والے غریب بہن بھائیوں کا احساس نہیں پیدا ہو جاتا تو حضرت ہم ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ جب ہمیں اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں کا خیال نہیں ہے جب ان کی سوچ نہیں آ رہی تو ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں کیا انسان اسی کو بولتے ہیں ہمارے گھر میں رنگ برنگے کھانے پکے اور ساتھ والا ہمارا جو بھائی ہے غریب ہے اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں کیا یہ مسلمان تھے کیا یہ اعصار تھا کیا یہ تعلیمات نبوی تھے بھائیو تعلیمات نبوی تو کچھ اور تھی لیکن کیا کریں صاحب کون کون سی بات کا رونا روئیں ہم نے تو تعلیمات آقا کریم علیہ سالات و کی بارگاہ سے لی نہیں ہم نے تو سب کچھ اپنایا غیر مسلموں کا ہم نے تو طور طریقے بھی وہی اپنائے کون سی ایسی بات ہے جو ہم نے آقا کریم علیہ سلات و کے اور رب تعلیٰ کی مانی ہے اس کے بعد حضرت جی اگر سیلاب نہ آئے اس کے بعد حضرت جی زلزلے نہ آئے اس کے بعد حضرت جی ہمارے اوپر کہت نہ آئے مہنگائی کا یہ طوفان نہ ٹوٹے تو اور کیا ہوگا حضرت